האם אני חייבת שם של חברה כדי להתחיל לסחור באמזון, או שאני יכולה להתחיל לסחור כאדם פרטי? והאם פיוניר הוא הפתרון המומלץ לעברת כספים לישראל, או שאולי קיים פתרון אחר? שואל אדר. אדר, קודם כל אין איזה פתרון או לא מומלץ. הפתרון המומלץ הוא שקודם כל תתחיל. בסדר? זה לא משנה עם איזה חשבון בנקת עובדת, העמלות זה דבר שתמיד אפשר לשפר, אחר כך יש המון המון פתרונות, פיוניר, קוברסי, וואוט פרסט, יש המון המון פתרונות, תתחילי לעבוד עם משהו, אנחנו ממליצים על פיוניר, בסדר? למה אנחנו ממליצים על פיוניר? כי בסופו של יום שמסתכלים על הפתרון הכולל, שזה כולל כרטיס אשראי למשיכת כסף, שזה על העברות לסינים, בשורה התחתונה, על המכלול, הם השירותים שלדעתי ולטעמי הם הכי טובים, גם אם בנקודה כזו או אחרת פיוניר לא הכי זולים פה. אבל לנוחות יש מחיר משלה, ולפיוניר יש בהחלט המון המון נוחות והמון המון איכות, דבר שבטווח הארוך מסתכם ושוב בפני עצמו. כמובן, בשלב יותר מאוחר שתעשי יותר כסף ותרצי לחסוך בעמלות, תפתחי חברה, תפתחי חשבון בנק, למרות שבהתחלה לא חייב חברה. חוץ uh, מזה שזו שאלה שהיא קשורה גם לרוח, לרועי חשבון שלך, אנחנו לא מתיימרים להיות רועי חשבון או עורכי דין ולכן אני מציע לך כמובן להתייעץ עם חשבון החשבון שלך. כמובן שעושים כסף, יש צורך ב ב ב לשלם מיסים, אבל שוב, לפחות בהתחלה, תתחילי קודם כל לעשות כסף, זו שלי, תתחילי לעשות כסף, תשמרי חש חשבוניות, תשמרי קבלות, ובסופו של יום שתצטרכי לפתוח חברה או עסק, יהיה את הכל, וגם תוכלי להציר על זה חצי שנה אחורה. אז שיהיה בהצלחה, משהו, תבחרי משהו, אל תחכי, בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש או חופשי לשאול אותם בתמובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.